присвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Того часу був один царський урядовець, якого син не у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галілею, він прийшов до нього і став просити, щоб він прийшов і зцілив його сина – бо той мав уже вмерти». Ісус каже до нього, «Ви не, вірите, як... «Ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес». Царський урядовець сказав йому, «Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина». Ісус мовив до нього, «Іди, твій син живе». Повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. Коли він був уже в дорозі, слуги, що вийшли йому назустріч – Сказали йому, що син його живий-здоровий. і Він спитав їх, у котрій годині стало йому легше. Учора ввечері о сьомій годині гарячка покинула його, вони йому сказали. І зрозумів батько, що те сталося о тій самій годині, коли Ісус сказав йому, «Твій син живе». І увірував сам він, і увесь дім його, і це друге чудо, що зробив Ісус – Вернувшись з Юдеї у Галілею. В сьогоднішньому Євангелії ми продовжуємо слухати про присутність воскреслого Христа через Його животворяще слово у Церкві, а також із кожним із нас, Його учнями. Ми чули як важливим вчора в Євангелії було повернутися в Галілею, щоб побачити тих, котрі вже живуть Словом Воскреслого, котрі прийняли Слово Воскреслого. І сьогодні ми знову чуємо, бачимо Ісуса, який проповідує, і бачимо зустріч із язичником, поганином, римлянином, який приходить просити до цього учителя з Назарету за здоров'я свого власного сина. І каже, Ісус також, за, як, що дуже часто, власне, слабкість нашої віри полягає в тому, що хочемо бачити якісь знаки, хочемо бачити якісь чуди, неначе нам, нам не вистачає самого слова. І приклад цього сотника показує якраз навпаки від того, що очікували юдеї, що очікували ті, котрі знали правдивого Бога, ті, котрі вірували в правдивого Бога. Вистачало тільки слово «повернися, твій син буде здоровий». І він той довгий шлях, день дороги до Ісуса і день дороги назад йде, віруючи, що те, що сказав цей учитель, воно справді станеться. І коли приходить, навіть докладно випитує, яка є година, згадуючи, в якій годині він також розмовляв, розмовляв з Ісусом. І ми бачимо, що дає увірувати в Слово. Каже євангелист, це увірував він і увесь його дім. Тобто ця віра, ця розмова з Ісусом не була тільки свідченням для самого сотника, але стає також запрошенням для всієї родини, щоб скласти Богові подяку за слово єдинородного сина, який зцілив, який покликав до життя ще раз сина цього сотника. Господи Ісусе, кожного разу Ти Твоїм Словом нас оживляєш. Кожного разу Твоє Слово нам вливає надію. Ми також часом потребуємо бачити Твоїх знаків і очікуємо на Твої знаки. Але нам достатньо Твого Слова. Промов його над нами, щоб ми могли вірувати і ніколи Тебе не залишити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.